70 фрагментів – це міста, річки, моря України та білі фрагменти з символікою у вигляді фону. Розмір одного кваптика – 10 на 10 сантиметрів. У кожній майстрині був місяць на те, щоб створити свій фрагмент. Обирала їх за допомогою жеребкування. «Це Дніпро. Десь тут Канів знаходиться. Я спочатку зробила платену річку, потім вже почала французьким вузликом вишивати цей рельєф. А, і потім на зеленому фоні шовковими нитками в одну ниточку вже вишивала… …ну щось схоже на петриковський розпис. Такі квітки вийшлися». Дарина Даниленко – одна з чотирьох миколаївських майстринь… …вишивала шматочок Чорного моря та прикрасила його дельфіном. «Мені попався шматочок з морем. І коли я думала, що треба вишити, я почала шукати, які в нас саме істоти живуть на Чорному морі. І коли я дійшла до назви «Морська свиня», я зрозуміла, що це все, це я буду вишивати морську свиню. По-перше, по бо це дуже мило звучить, по-друге, бо її так назвали через те, що він рогкає. По-третє, бо це один з найменших представників китоподібних. І ви виявляєте, просто такий маленький рогкаючий дельфінчик, який водиться на Чорному морі. Ну, от, власне, я його вишила. Готові роботи майстрині надсилали до Вінниці, де живуть організаторки проєкту «Артмеп Ukraine Ольга Петлюк та Яна Кравець. На презентацію у Миколаїві вони приїхати не змогли. На звороті кожного вишитого фрагменту майстрині лишали побажання чи фрази з українських творів. У мене послання, так як зверху, зверху Мальви, так, то в мене послання Україна розцвітає. Не розквітне так, колись, а зараз розцвітає Так і саме на даний момент. Аби створити свої мальви, Юлія використала 5 грамів бісеру, стразові ланцюжки та намистини, один моток ниток. Вишивала гладдю та французькими вузовками. «Це 53-й фрагмент, де є, де є мальви. Для мене Україна – це українська хата, і біля кожної хати завжди цвіли мальви». Розглядає мапу Віра Миколайчук. Наскільки це чудово, наскільки це тонка робота зроблена, наскільки е, різні е, техніки використані, різні матеріали. І, і Крім того, це ж карта не плоска, вона 3D, тобто вона об'ємна і взагалі дуже чудово. Респект майстриням. В рамках презентації проєкту «Артмеп Ukraine влаштували виставку студентів Миколаївського муніципального академічного коледжу. Тут представили 100 робіт в різних техніках від 30 авторів. Губелени, прикраси, картини, костюми, вишивку. Ця виставка та сама мапа України демонструватиметься до 15 серпня. Далі мапу презентують у Львові, Коломиї, Києві та Острозі. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.